На сайті Смілянської міської ради створили сторінку «Полеглі герої Сміли». Тут будуть розміщені світлини та короткі життєписи наших загиблих земляків, інформація про місце та обставини їх смерті, підрозділ звання, дані про нагороди, а також про місця їх поховання. Наразі сторінка знаходиться в розробці. Дані ще будуть уточнюватись і доповнюватись. Тож всі, хто має відомості про когось із полеглих земляків, можуть поділитися спогадами про нього, або просто побачили помилку у дописі про загиблого захисника України, просять надсилатись цю інформацію на електронну пошту міської ради або повідомляти за телефоном 063 6605 05 296 в робочий час. До роковин загибелі кожного земляка, що віддав своє життя за Україну, на сторінці Смілянської міської ради у фейсбуці вже почали викладати публікації. Вони об'єднані хештегом «Полеглі герої сміли». У березні сміла втратила Валерія Гілявського, Андрія Панченка, Петра Хижняка, Дмитра Доброштана та Олексія Ципка. Вічна їм пам'ять, а родинам співчуття та подяка за таких мужніх захисників України.